Želite li vidjeti je li pas sretan s Vama? Vlasnici diljem svijeta žele znati odgovor na ovo pitanje i znak broj 2 će Vas zasigurno iznenaditi. Postoje specifični znakoli kojima pas pokazuje da je sretan, koji? Prije ne ukrenemo s listom želio bih samo navesti kako objavljam video zapise i na engleskom kanalu te ako znate engleski jezik puno bi mi značilo da pogledate koji video i podržite taj kanal pretplatno. Link je u opisu videa u redu. Pogledajmo sada top 10 znakova kojima pas pokazuje da je sretan. Deseti znak, pas je sretan ako se često smije. Iako se vjeruje da su se psi naučili smijati promatrajući ljude, psi povezuju ovo emociju s dobrim stvarima jer se i ljudi smiju kada se osjećaju dobro. Dakle ako se pas često smije on je sretan. Ako je pas sretan s vama on će se smijati i gledati u vašem smjeru. Pravi dokaz sreće psa s vama je kada vi čak i sjedite te mu ne posvećujete pažnju, on će se smijati i gledati u vas. Također pripazite na svoje emocije jer će se vaš odljeni psić ponekad smijati da vas raspoloži ako ste nesretni. radi li to vaš pas? Ako želite vidjeti kako učiniti psa sretnim pogledajte u gornjem desnom uglu videa u infokartci video top 10 stvari koje čine vašim psa sretnim. Uraspoložite svog vjernog kućnog ljubimca i pružite mu sreću. Deveti znak pas je sretan ako sve što radite je uzbudljivo. Ako je za vašeg psa čak i odlazak po neku stvar ili na WC uzbudljivo, tada je on sretan s vama. Naime ako je pas sretan s vama, bez obzira na aktivnost, on će vas vrlo rado svijediti i skakutati oko vas. Iako psi najviše vole igre i to ih čini sretnima, mnogim svima je za sreću dovoljno samo vaše društvo. Pored vas se osjećaju sigurno, zadovoljno i zato vas s oduševljenjem slijede. Osmi znak, pas je sretan ako spava iako po rasporedu nije vrijeme za spavanje. Psi imaju svoju rutinu i raspored. Rutina im pomaže da se osjećaju sigurnije i opuštenije. Ipak, ponekad psi imaju izuzetno uzbudljiv i vesel dan, kada? Ako ste proveli dan u fizičkim aktivnostima poput sećih igra, trčanja, hodanja i sl. Vaš će pas biti iscrpljen i preskočit će svoj raspored za spavanje. On će tijekom fizičkih aktivnosti dati zadnji atom svoje snage jer je sretan i uživa u tome. Zato se nadam da često provodite sa svojim psima vrijeme u fizičkim aktivnostima. Sedmi znak, pas je sretan ako se trudi poslušati vaše naredbe. Nisu sve vrste pasa uvijek poslušne. Postoje i pasmine koje su naučile samostalno razmišljati. Te pasmine pasa smatruju se kao loši psi za dresuru. Ipak ponekad će čak i ove pasmine nastojati svediti vas i poslušati vaše naredbe, zašto? Naime psi kada su sretni oni tako iskazuju vjernost i ljubav prema svojim vođi. Ako su sretni s vama kao vođom, trudit će se više nego inače. Šesti znak, pas je sretan ako ima opušten izgled tijela. Pas koji je sretan je opušten i voli skakutati. Nasoprot ovom stavu nalazi se napet i upućen stav koji svakako ne pokazuje da je pas sretan. Kako izgleda vaš pas? Ako je vaš pas često opušten i boli skakutati u okolo, tada je on sretan s vama i životom kojim upružate. Peti znak, pas je sretan ako ima dobar apetit. Hrana je pokazati mnogih stvari između ostalog i sreće psa. Pas koji je sretan će imati dobar apetit i neće imati nikakvih problema u navikama. Koji je znak da sa psom nešto ne valja? Ako se apetit psa naglo smanji ili poveća tada je potrebno zabrinuti se. Sve dok pas jedi uobičajeno bez ekstremnih promjena, to je znak da je pas zdrav i sretan s ranom kodom ga hranite. Četvrti znak, pas je sretan ako dobro spava. Psi prosječno spavaju 12 do 14 sati na dan. Naravno ovaj period može znatno varirati ovisno o dobi i pasmeni psa. Pravilo je da psi obično provedu 50% vremena spavajući, 30% odmarajući i 20% u aktivnostima. Isto kao i kod nas ljudi i kod pasa je san izuzetno bitan. Psi koji spavaju malo ili ne mogu spavati su često pod stresom, nesretni ili su bolesni. Dakle bitno je da vaš pas dobro spava što je znak da je sretan sa životom i vama. Treći znak, pas je sretan ako nema destruktivnog ponašanja. Vrlo vjerojatno vam je poznato da je pas destruktivan kada mu je dosadno, kada je anksiozan, depresivan i naravno nesretan. Ipak nije svaka destruktivnost pokazatelj velikog nezadovoljstva. Ponekad pas mora zadovoljiti svoj predatorski nagon i jednostavno nešto uništiti i prožvakati. Kada je destruktivnost problen? Kao i kod svega osnovog pretjerana destruktivnost koja se konstantno pojavlja je problen. U kombinaciji s ostalim znakovima možete jasno vidjeti da je pas nesretan te da nije zadovoljan vama. S druge strane pas koji nije nikada destruktivan je sretan i naravno zadovoljan vama. Drugi znak pas je sretan ako pokazuje znakove da vas voli. Iako su psi druže ljubljive životinje, oni će vlastnicima koje doista vole i s kojima su sretni davati razne neverbalne znakove, koje? U infokartici si pogledajte video 110 znakova kojima pas pokazuje da vas voli. Vrlo uočljivi znakovi su da vam pas donosi najdraže igračke, podržava kontakt očima s vama, žvaće vaše stvari i želi spavati pokraj vas. Ipak ovo je nepotpun popis tako da svakako savjetujem da pogledate cijeli video. Prvi i najločljiviji znak da je pas sretan s vama je preuzbuđenost kada vas vidi. Svaki dobar vlasnik pasa zna osjećaj uzbuđenosti i sreće koju pas pokazuje kada ga vidi nakon nekog vremena. Naime pas je toliko sretan da trči oko, skače i miriše vas. Također znak koji je nemoguće ne primijetiti je i brzo mahanje repom. Na YouTube možete vidjeti mnošto videa pasa koji se ne mogu smiriti kada nakon dužeg vremena vide vlasnika. Ovo je doista prekrasan osjećaj posjedovanja nevjerojatno odanog ljubimca kao što je pas. Svaki pravi ljubitelj životinja htjeće znati da li je njegov najbolji prijatelj sretan i da li voli život kojim on pruža. Slašte li se? Nadam se da tvoj pas često pokazuje pretpuno navedene znakove te da je izuzetno sretan tobom i životom kojim mu pružaš. Ako tvoj pas pokazuje još neke znakove jer je sretan, imaš sugestije ili dodatne informacije svakako ostavi komentar ispod videa.